God morgon allihopa och välkomna till min vlogg. Eh, idag så har jag jag tror jag har en heldagsinspelning på AC, så jag tänkte att ni skulle få hänga med mig sådär. Just nu så är klockan 8.57. Okej, okay, nu har jag sminkat mig och jag ska byta om nu. Jag har väl liten en 2013 transition här. Okej, okay, nu är jag bytt om. Ja! Yeah. Klockan är bara 9.24 och min buss går 9.36. Så jag har lite tid innan jag ska gå. Okej, okay, nu har jag kommit fram till SVT. Och här har vi Edith och Bibi. Tumma nu. Nej, nu ska jag, jag sluta med tummen upp. I alla fall, och vi ska... Men oh, vad tysta ni var! <laughs> vad ska vi säga? Jag vet inte. Vi ska spela in, tror jag. Okej, okay, nu väntar jag på att jag ska spela in. de andra håller på att spela in där borta. Så... Nej, nu ska jag sluta med tummen upp. Ja. Ska vi ta jag vet inte när vi ska spela in men Kom annan stund? Nej. Okej, nu är jag suttit här och väntat så länge. Jag sitter på en liten sten. De spelar in där borta. Och jag sitter här ensam. Då ska vi köra lite när vi blir för jobbiga. Här är. Okej, du har ju haft ett litet från jobbigt. Här är Svante, yes, Svante från Jobbit. Hanna. Samuel. Michaela. Nu är vi typ klara för det vi ska göra innan lunch. Kommer Hanna. lunch. Nu, ska vi äta, nu ska vi äta lunch. Men det skett lite, det gick lite skit så jag kanske ska göra om en grej efter lunch. För att, ja. Det är bra, tummen upp, tummen upp och äh, ja, nu ska jag följa lunch nu och sen så ska vi gå tillbaka hit och ställa in efter lunch också och det är såklart samma rätt som det var i förra vloggen, för det är samma rätt som man alltid får Men det är nice, det är nice <skratt> <skratt> Okej, okay. lunch har klart. sen så ska vi gå och spela in Tack för filmning igen. Här sitter vi. Vänta gott lite. Nej, två filmbollar samtidigt. Det, det är fantastiskt. <röst> Dubbel vlogg. Där. Oh, då <röst> <här>? <röst> där. Ja, ni kan inte zooma in. Men. Ni fattar grejen. <röst> <Ja>. <röst> är det samma tavla? Och det är ju du filmar <laughs> ja. ja. nu nu jobbade... Du... Nej, du kan inte stå filma mig. Nu är det ja. så bra. Det är Nej, jag jobbar. Vad vi? Jättebra Och så kör vi. Varsågod, och kolla på scenen. Om vi rullar, förlåt. Ja. Mm. Kolla på scenen. Ni är lite nervösa nu. Jag <gör> vet inte riktigt när jag är i nästa inställning men det är nog snart. Jag tror att det är imorgon. Imorgon. Ja! Oh nej. <här> oh nej! Kom, jag ska visa dig en grej. Kom, kom. Jag har inte en dum Kom, kom. Kom, kom. kom. kom. kom. Stopp. Ja, men byggen. Jag försöker! Vafan... Eh, nej... Jag tycker inte det, Hanna. Kan du sluta? Du vill ta mig myggar hem? Nej. Hanna, vad lång det är. Så. Vem ska jag ge den till då? Ljudansvarig. Vem är Jo, ja. Framför. Här får du. <laughs> Yay! Okej, tack för att ni har kollat på den här vloggen. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Det var det. Eh, glöm inte att prenumerera och gilla det här Youtube-klippet. <laughs> ah, ja, då!